У складі команди п'ять хлопців від 13 до 20 років. Чотири рази на тиждень танцівники збираються на сцені, аби відпрацювати номер для Чемпіонату світу з хіп-хопом. В номері акробатичні трюки та змішано декілька стилів танцю. Ми тільки-тільки поставили, у нас є стиль крам, є стиль папінг, ми це ось недавно поставили, і ми це ще... Процесі працювання. Також у нас є стиль локінг, дуже цікавий теж стиль, теж подобається. Сутність локінгу в тому, що його рухи, від слова «лок» ну, закривати, там багато енергічних рухів, рухів, які у кінці просто закривають позицію одну чи іншу. І він є дуже динамічним і швидким. Готує учасників колективу до Чемпіонату світу тренерка Юлія Фляга. Слідкує за синхронністю рухів, пояснює помилки, хвалить. Участь у чемпіонаті світу стала можливою завдяки призовому місцю на чемпіонаті України. Колектив увійшов у трійку переможців. Хлопці програли першому місцю на п'ять сотих і мені як тренеру було дуже прикро, що так сталося, але круто, що ми у трійці. На танцювальному рівні дуже потужна подія, потужний івент. Ми каталися двома командами з нашого колективу – жіноча «Пантерскрю» та «Чоловіча». Мужики класно станцювали, але Є моменти, які я, як лідер команди, бачила. Ребята, давайте ще раз початку. Перший кусок, працюємо. 17-річний Едгар Драскіння займається у колективі 11 років. Тренується по дві години та додатково відвідує тренування закробатики. Перед чемпіонатом хвилюється, але налаштований на перемогу. Мені здається, що у нас є шанс взяти якесь призове місце, хоча б там у двадцятку це фінал це фіналісти, є двадцять команд. Я думаю, що все-таки в двадцятку ми війдемо. Танцювати мені завжди подобалось. Я знаходжу себе у цьому занятті. Які костюми готують для команди? Юлія фляга поки що тримаю в секреті. Можу сказати, що то будуть піджаки, то будуть штани, але як вони будуть виглядати, то ми подивимося вже на чемпіонаті. Вчора ми примірювали, то вони зразу такі дорослі. В мене такі, такі гарні. Чемпіонат світу відбудеться 2 жовтня в Америці. Через пандемію його проведуть в онлайн форматі. До вересня команди мають надіслати відео свого виступу. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.